Καλώς ήρθατε για τον ε, προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου που αφορά το υποδομών και Μεταφορών για το 2020. Είχαμε την ευκαιρία, εξάλλου, να τα πούμε και πολύ ε, πρόσφατα και επί τη της επίσκεψής μας ε, στην ε, Κρήτη με τη θεμελίωση του αεροδρομίου στο Καστέρι αλλά και τι ανακοινώσει τις, τις οποίε έχουμε κάνει πια για το Βόρειο, οδικό άξονα, αλλά καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αφήνει το αποτύπωμά του σε ολόκληρη τη χώρα με μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούνται, Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση και ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου για το 2020 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες. Να κάνω ένα μόνο εισαγωγικό σχόλιο με αφορμή και την πολύ ενδιαφέρουσα τελετή την οποία παραδοχήκαμε με αφορμή την παραλαβή του πρώτου αεροσκάφου του καινούριου αεροσκάφους της Aegean, πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την υπηρεσία πολιτικής αεροφορίας στον εξορθολογισμό, της, της υπηρεσίας, αλλά και την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις που να αφορούν τη διαχείριση του Εθνικού Εναριού χώρου του 2020, καθώς αυτό θα αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδι στην τουριστική μας κίνηση. Αλλά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε, οπότε καλώ ήρθατε και, και πάλι και αναμένω με ενδιαφέρον αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε.